Війська музикантка Ірина Рябчун, єдина в Україні професійна карельоністка, каже, аби володіти майстерністю, гри навчалася в Бельгії. Ударний музичний інструмент карельйон це набір дзвонів, що починає грати за допомогою спеціальної клавіатури. Багато спісень, багато сторів написано спеціально для, для цього проєкту, вони всі звучать у оригінальному аранжуванні, тобто програма є унікальною автентичною. Інструмент є особливим. Він є, продовжує звучання баштових годинників, передзвін баштових годинників і колись ще в 16-18 століттях відокремився від годинників і став існувати як окремий інструмент. Він має у складі від 23 темперованих дзвонів, тобто налаштованих так, як, ну, скажімо, як, кажуть, як піаніно, да? по, по хроматичному ряду. І має спеціальну клавіатуру, яка має мануал, мануал палички і патар. Да, да? Свій особливий спосіб звуковидобування не схожий ні на фортепіано, ні на орган. На одній сцені зі столичною карліоністкою виступив квартет бандуристів з Івано-Франківська. Разом виконали 16 композицій. «Програму ми готували спеціально до цього проекту. частина творів була взята з репертуару Ірини Рівчун, частина з квартету нашого, який ми доповнювали, інструментували, аранжували. Частина творів писалася спеціально до проекту. ми замовляли їх нашим композиторам українським. Ми сьогодні представляємо програму, таку достатньо широку, яка репрезентує українську музику від найдавніших зразків, тобто від духовних зразків, від кантів до сучасних енергійних, ну, можливо, навіть сказати, популярних творів. Загалом інструмент бандура є складний тим, що він передбачає ігру і спів. І, можливо, комусь з боку здається, що це є легко. Насправді це не так легко, особливо коли це є ансамбль. Спроектували пересувний ударний музичний інструмент Карильйон столичні інженери. Брати Леонід і Сергій Ботвінки кажуть, над його створенням працювали 10 років. Треба було, по-перше, зібрати такий склад дзвонів, ми замовляли його в Голландії, і, по-друге, спроектувати і зробити. Перший карільйон ми побудували в Михайлівському Зотоверховому монастирі, і тоді в нас виникла з братом думка, що треба Розповсюджується цей напрямок музичної культури по Україні і побудувати власний карельйон, щоб поїздити і показувати людям, що це таке карельйон. За словами Сергія Бодвінко, в Україні є сім карельйонів, Україні... з яких п'ять в Києві та два в Гошеві, Коломиї Івано-Франківської області, із концертною програмою Український передзвін Карильйони Бандура музиканти відвідають Чернігов, Київ, Львов та Камен'янець-Подільськ. Ольга Іванова, Владислав Киящук, новини на. Суспільному Запоріжжя